Liviu Dragnea, propunere istoric, în anul centenarului, schimb numele ei de plena Parlamentului. Președintele Camerei Deputailor, Liviu Dragnea, a anunțat că va propune biroului permanent ca sala de plena Camerei Deputailor să-i schimbe numele în sala Vasile Stroescu, acesta fiind primul președinte al Parlamentului în România Unită. Voi propună biroului permanent ca această sal să se numească Vasile Stroescu, cel care a fost primul preedinte al Parlamentului României Mari, a declarat Liviu Dragnea.